Moi Aleksi! Okei, terve! Oletko ennen dupannut elokuvaa tai jotain muuta? Vastaamaan? En ole, tämä on ihan ensimmäinen kerta minulle. Sä duppaat kohta roolin Playmobil-elokuvaa. Miltä tuntuu? No tietenkin kun on uusi, ihan uusi tilanne, niin ehkä vähän saattaa jännittää, mutta ei mitenkään mahoittavasti. Miltä tuntui, kun sä kuulit pääseväsi tekemään no, roolin tähän No tietenkin mä olin innoissaan, kun tämmöinen tilaisuus tuli ja olen kiitollinen tästä. Toivottavasti tulee Mukava, mukavaa ja hyvää rooli. No, oli kyllä tosi kippa. Ja. Että alussa vähän jännitti, niin sitten huomasi, että se kyllä, että sitten lopussa vähän sille että jo tolle ja tajusi, että onkin kippaa, niin sitten Ehkä, että että sitten näkyy siinä sun suorituksessa. Jäljää jännitä. Eli mä pienen enää leikin mun isänkin lapsuudessa, niin se mä sen No, se oma ääni siellä kuulostaa hyvältä. No, no ei. No semmonen pikkupoika, joka juoksenteli sen äidin ympärillä leikiksi sen siskon kanssa. En ole ihan varma. Joo. Äsken kun sitä kuunneltiin, niin kyllä se kuulosti ihan hyvältä, mutta kyllä sitten siellä elokuvassa teatterissa varmaan vähän jännittää. No oli kyllä tuo tosi kiva, että varmasti haluaa, kyllä. Ehkä joskus tulevaisuudessa vähän isompaa roolia. Todennäköisesti mun perheen kanssa sitten menen katsomaan. Kiitos paljon. Joo, kiitos.